Бібліотекарка села Пасічна Ярмолиницької громади Любов Люховець розповідає, знає багато колядок і заспівує улюблену за вишиванням рушника. Діва Марія Бога просила, Чим бій своє дитя сповела, Ти, небесний царю, прийшли,